علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضعها ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام 129. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجامل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 ذو جلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي بأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاس فلا تنفذون 122. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فبأي آل I'm okay. فَإِنَّ لَمْ قَبَلَهُمْ وَلَا جان فَبِأَيِّ آلام كَنِيبًا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّةٌ But Sha أبي لفضيله <تصفيق>